Розташований на Височині, на околиці Комишувахи, цей район місцеві жителі називають Сюрками. Кілька днів тут було спокійно, а 28 березня прилетіло знову, каже пенсіонер Олександр Чурило. 20 минулів назад зірвав снаряд десь на горі. Да, Чоловік показує журналістам Суспільного наслідки ударів по сільському дорожньому відділу на вулиці Героїчній, яку обстріляли кілька днів тому. О, все. Попав снаряди. Бачите? І тут осколків тут ще повно валяється. Я зараз, як руб буде, я, я вам знайду осколок, наповню. Ось бачите? Осколок. Вон, усе, все, щоб не... Нам надо вже треба городи садити. Нам досколкок. Цілий трактор. Як воно що, трошки стекла вибило там з боку і ззад. А так цілий. Та стіна, там дуже товста стіна його удержала. Якби не, якби не стіна, то попало б це нам по хатам. Це будинок номер 26 на вулиці Ливаневського. Хата, літня кухня і гараж із автівкою у ньому зруйновані вщент. Всюди уламки цегли, деревини і скла. І собака на ланцюгу посеред руїн. Сусід Сергій, який підгодовує тварину, показує епіцентр вибуху. – Чи будете заходить в хату? – Чия це хата? – Сусіди, Хміль Віктор Михайлович. – Де він сам? – Ну, до хорозу десь там забрав. Живий? – Так. Девістки одягували кість, кість руки. У цьому будинку проживала велика родина. Чотири покоління. Батьки пенсіонери, син із невісткою, їхні діти та онуки, каже сусід. Снаряд потрапив усередину вибуховою хвилею. Зруйнувало їхні господарські будівлі. Всі члени родини дивом вижили. Травмувалася тільки невістка. Зараз вона в обласній лікарні. Родичі у Запоріжжі. Ви сказали удар, куди прийшов? Звиразу на нього. Тут уже нема що відновлювати. Куди? Це остально. будку, все. Дюля, дюля. Де машина, покажіть? Сергій показує зібрані уламки від снарядів. Оце посеред городу. А це от посеред вулиці, стичав. А в цьому будинку на вулиці Ливаневського жила жінка з двома дітьми-підлітками. Снаряд впав на її подвір'я. Вибухова хвиля зруйнувала всі будівлі навколо, розповіла сусідка Валентина Іванівна. Оце якраз його оце, якраз його Туди він попав. Оце ця яма. Це якраз сюди попав снаряд. Я передівалася в хаті. І отак піднімається гардіна, і, так, ух, і сипеться все. Окно отак, на такі м'які кусочки. Тоді вискакує дочка спальника, тікаємо, бо каже, в мене теж вікна немає. Ми вискакуємо, а святи хати немає. Дітки в хаті були, як оце рвануло, діти були в хаті. Обоє діти в хаті були. – І вона в хаті? – Ні, свята якраз у туалет пішла. І вони оце Вискочили діти через город, через наш, і бігом туди у підвал до нас. Хлопчика оглушило на одне ухо, а він і каже, я ухом не чую нічого. Тоді приїхала Свєтина, Свєтиної сестри. Чоловік приїхав і забрали Свєту і стігли». Навколишні будинки пошкоджені значно менше. Однак і там латали дахи і закривали плівкою вікна, каже пенсіонерка. Ки дуже спасіба збіглися з улиці мужики, і нам помогли назад. Тут бачите, як попритулене все на криші. Жінка з дітьми, на подвір'ї якої розірвався снаряд, зараз на Закарпатті, але планує повернутися додому, каже Валентина Іванівна. На цій вулиці багато порожніх будинків. Приміром, сусідній там руйнування незначні. Якби громада знайшла кошти на його ремонт, жінка з дітьми могла б жити поруч зі своїм домогосподарством. Тільки дочекаємося перемоги, сказала пенсіонерка. Новини на Суспільному. Запоріжжя.